أنا مضطر نظف وسخك ولا؟ ما فهمت عليك معلم. بتروحوا بتركبوا قنبلة على السيارة وبكل محل الكن صور؟ ما كان في كاميرا هنيك؟ إذا ما في أنا شلون عرفت أنك هنيك حسني؟ ما بعرف معلم. بس أنا تحركت حسب الأوامر اللي تلقيتها. مرة ثانية ما بصير تشتغل شغلة من ورائي. فهمت شي؟ إيه فهمت معلم. ما فهم يا كاظم شرح له لشوف <تصفيق> فهمت حسني فهمت معلم ما فهم يا كاظم معلم ما فهم يا كاظم